Assalamualaikum, saya Abdul Rashid Saya Siti Suraya Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Mohon ampun atas segala kesilapan daripada hujung rambut ke hujung kaki Semoga Hari Raya ini didaikan dengan berlandaskan syarikat Islam dan seperti yang dituntut oleh Rasulullah SAW bersama keluarga tersayang Kami ingin mengucapkan Selamat, selamat Hari, hari raya. raya Maaf Zahir, Zahir dan, dan Batin, batin.